والله ما سمعت اسمح أه لي تفضل اعطيني شي تصريح على المباراة ما تكلم كان مزير الماتش كان مزير كنا قادرين نربحوا الماتش ولكن مع الفرق ديال هذا المستوى غلطة صغيرة كي المباراة كانت كاملة نتوما قلتو يمكن تقدموا جميع الأشواط ديال الجولات بإستثناء الربع الأخير شنو وقع؟ هناك أخطاء فردية هناك شنو هو عدم التركيز في المباراة في, في الوقت الحاسم لا مع هاد الفراقي في هاد النيفو هذا، إلا عملتي غير غلطة صغيرة، ما كيزكلوكش، تجري كرة، كيمركيوها عليك، دير واحد موفي كي كيمركيوها عليك، ما ترجعش ديفونس، كيعاقبوك في أي غلطة وخا وخا وخ صغيرة اللي عملتي، آه. و وخا آه نعم، والمساندة اللي لقيتوها من الجمهور، يعني كنت آه تسجل كلمة الجمهور. الجمهور تبارك الله عليه، الجمهور بزاف، ولكن زعما دوماج، الماتش كان ديالنا الصراحة. كنا <تصفيق> قد <تصفيق> <تصفيق>